آج ہم اپنے گربانوں میں جھانک کرتے کہ کیا ہماری فطرت اس طرح کی نہیں بن گا؟ کیا آج ہم اس طرح کے نہیں ہو گئے کیا آج ہم اپنے بچے کو یہ کہتے نہیں کہ بچے جو مرضی بن جائے امام مسجد نہ بنے کیوں بھائی کوئی عزت نہیں کرتا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کوئی ادھر سے اٹھ کے آیا جی امام صاحب آپ نے یہ کام خراب کر دیا امام صاحب آپ نے نماز ٹھیک نہیں پڑھائی امام صاحب آپ نے آج کی رات ٹھیک نہیں پڑھی یار ہمیں زیادہ پتہ ہے دن کا یا جو بندہ مسلر رسول پہ کھڑا ہو اس کو کچھ علم نہیں ہے امام صاحب آم مسجد میں ٹائم نہیں دیتے زیادہ آپ مسجد میں بیٹھتے نہیں ہیں زیادہ آپ مسجد کو ٹائم دیا کریں کیوں بھائی اتنا تلخ کیوں ہو گئے ہیں ہم امام مسجد کے ساتھ امام مساجد کو ہمارے غلام تو نہیں ہیں وہ تو مسجد کی خدمت کرتے ہیں ہماری تو نہیں کرتے ہیں. ہم نے ان کو اپنا خادم سمجھ لیا وہ ہمارے نہیں وہ مسجد کے خادم ہیں ٹائم زیادہ نہیں دیا کیوں دیا لیا؟ کیوں اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ یار اس, اس کے بیوی بچے نہیں ہیں اس کا گھر نہیں ہے کیا اس کے بیوی بچے یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے بھی گرم کپڑا پہننا ہے ہم نے بھی اچھا کھانا کھانا ہے عید پہ نویں کپڑے پہننے ہیں ان کی ان کی کوئی وہ نہیں ہے خواہش نہیں ہے بچوں کی کیا سب کچھ ہمارے بچوں کی خواہش ہے باقی کسی کی نہیں ہے اب چلو اگر لوگ کہتے ہیں کہ امام مسجد ٹائم دے زیادہ اگر وہ دے بھی دے تو آپ بدلے میں کیا دیتے ہیں اس کو بدلے میں کیا دیتے ہیں آپ یہ جو لفظ تنخواہ ہے اب ذرا اس کے اوپر غور کریں نا اس کا مطلب ہوتا ہے بدن جو چاہتا ہو وہ ملے تنخواہ وجود جو چاہے مطلب ایک بندے کو جتنا ضرورت ہے اتنا اس کو دینا اس کو بولتے ہیں تنخواہ اب ہم نے جو امام مسجد جو رکھا ہوا ہے جو ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہیں کیا آیا وہ ٹھیک ہے جو ہم امام مسجد کو دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کبھی کبھی مجھ سمیت کسی نے اپنے امام مسجد سے پوچھا کہ حضرت آپ کا گزر بسر ٹھیک چل رہا ہے کوئی معاملہ تو نہیں کوئی پریشانی تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب امام مسجد جو ہے بڑی حد بڑی حد اگر زیادہ چھلانگ بھی لگا لوں میں تو تیس ہزار اس سے زیادہ کسی بھی مسجد میں امام کو وظیفہ نہیں دیا جاتا اور بدلے میں ہم نے امام کے ذمے کتنا کام لگائے مسجد ٹائم پہ کھلے آزان ٹائم پہ ہو نماز ٹائم پہ ہو ہمارا اگر کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ ٹائم پہ ہو اگر نکاح آ جائے تو نکاح بھی ٹائم پہ ہو پانچ کام ہم نے امام کے ذمہ لگائے ایسے ہیں نا پانچ کام امام کے ذمہ لگائے گئے تو کیا آج تک کسی امام نے یا کسی معذر نے کسی خادم نے کسی عالم نے یہ جو پانچ کام عوام نے ان کے ذمہ لگائے اس میں کبھی کتا کی نہیں کبھی بھی امام مسجد نے ہڑتال کی کبھی امام مسجد نے یہ بولا کہ بھائی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں میں نے آنا ہی نہیں ہے میں نے جنازہ پڑھانا ہی کوئی نہیں جا جس کو مرضی کیا جائے اگر اِم مساجد اگر علماء کرام ہڑتال کر کے بیٹھ جائے تو حضرت جی ہمارے بڑوں کے جنازے چوراہوں پر پڑے ہوں گے کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا بچوں بچیوں کے نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا ساری باتیں سائڈ پہ رکھیں ہمیں مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا اور یہ تلخ حقیقت ہے تلخ حقیقت ہے حضرت کے مسجد میں ہزاروں کا مجمع مقتدیوں کا ہے لیکن کسی کے اندر اتنا کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مسلح امامت پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے بس اعتراض نے, نے, نے امام مسجد پہ اعتراض کیا اور خدا کے بندے جہاں تھی اعتراض کیا جہاں تھی اس کا کوئی عیب ڈھونڈا ہے جو تو ٹو میں لگا رہتا ہے وہاں پر کتنا اچھا ہوتا ہے کہ تو اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ یار آج میں کوشش کروں گا کہ آج میں آگے بڑھ کے امام صاحب کو کہوں گا امام صاحب آج میں میں آپ کے لیے کچھ کروں گا امام صاحب آج میں آپ کے لیے کچھ لے کے آؤں گا, گا امام صاحب آج میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت کروں گا جہاں پر ہم جرگا یہ لگاتے ہیں کہ امام مسجد کو نکالا کیسے جائے وہاں پر اگر ہم یہ جرگا لگائیں کہ امام مسجد کو رکھا کیسے جائے وہاں پر ہم یہ جرگا لگائیں کہ امام مسجد کی خدمت کیسے کی جائے تو کتنا اچھا ہوا میں نہیں کہتا آپ خود دیکھیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں جہاں پر بھی اعتراض ہوا جہاں پر بھی تھوڑی سی بھی بات ہوئی چھٹی کس کو کروائی گئی نمازیوں کو کمیٹی کو نہیں کس کو امام مسجد کو کیوں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے میں نے خود کسی کتاب کی بات نہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایک مقت دی امام مسجد کے بارے میں کہہ رہے کہ جی جان دہ جان دے امام مسجد بطیرے یہ نہیں کوئی اور صحیح اور نہیں تو کوئی اور سے امام مسجد تو بہت ہے ہم امام مسجد کے پیچھے ہم اپنے محلے دار کیوں خراب کریں ایسے ہی ہے نا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم امام مسجد کے بارے میں کیوں بولیں ہم امام مسجد کا ساتھ کیوں دیں وجہ کہ ہماری محلے داری خراب ہوتی ہے آج ایک امام کا لو اور امام پرسوں اور امام ایک بزرگ تھا نا اب یہ میں مثال امام صاحب کے ساتھ نہیں دے دینا صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک بزرگ تھا جی گلی میں بیٹھا رو رہا ہے دوسرے نے پوچھا بھائی کیا ہوا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ ہم حل کرتے اس نے بولا یار پچھلے آٹھ سال سے نا ایک برتن تھا میرے پاس جسے ہم کہتے ہیں لوٹا اس سے میں پاکی حاصل کرتا تھا آج وہ ٹوٹ گیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے مام صاحب گیا تو جانے دو چلو بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے نوالے لیا لے آ رکھ اس نے کہا بات نمیں یا پرانے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو پرانا برتن تھا اس نے میرا سارا جسم دیکھ رکھا تھا پرانا جو تھا اس نے سب کچھ دیکھ رکھا تھا اب نیا آئے گا پھر وہ دیکھے گا یہ نہیں مجھ سے ہوتا اب امام مسجد جس محلے میں رہتا ہے کبھی کسی کے گھر ختم کبھی کسی کے گھر قرآن خانی کل خانی دم کرنا ہے بچوں کو پڑھانا ہے وہ تو جا رہا ہے اب وہ چھٹی کرے گا اور آئے گا عزت تو یہاں تک ہے عوام کے اندر کیپیسٹی اتنا ہے کہ نماز نہیں پڑھا سکتے دین کی دال کا بھی پتہ نہیں ہے بس اعتراض کا پتہ ہے کہ امام مسجد پہ اعتراض کیسے کرنا ہے او بھائی یہ شروع سے میں سنتا آ رہا ہوں نیت کرتا ہوں میں نماز کی نماز پڑھتا ہوں واضح اللہ تعالیٰ کے چار رکعت نماز فرض فرض اللہ تعالیٰ کے وقت نماز اثر منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف بندے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے اللہ ہوا پر. یہ نیت ہے ہر بندہ کرتا ہے لیکن اب مجھے سمجھ آئی کہ پیچھے امام کا مطلب کیا تھا پیچھے امام کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ جاؤ اس نے نواں کپڑا کہاں سے لیا اس نے نوی بائک کہاں سے لے لی نویں گاڑی کہاں سے لے لی اچھا جوتا کہاں سے لے لیا اتنا بڑا موبائل کہاں سے لے لیا اس کا گھر کا خرچہ اتنا اچھا ہے کیوں چل رہا ہے کیونکہ ہم تو اس کو دس ہزار دیتے ہیں پڑ جو اس کے پیچھے یہ کدھر جا رہا ہے کدھر آ رہا ہے یہ مسجد میں ٹائم پورا نہیں دے رہا وہ بھائی اگر وہ مسجد میں ٹائم پورا دے گا تو آپ اس کو کیا دے رہے ہو دس ہزار پندرہ ہزار, ہزار،, ہزار، اس میں کیا چلے گا جو بندہ اعتراض کرتا ہے کہ جی امام مسجد کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں امام مسجد کی نماز ٹھیک نہیں ہے میں اس کو کہوں گا کہ ایک مہینہ اس مسلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تنخواہ اس کو میں دوں گا پورا مہینہ کوئی کام نہیں کرنے دوں گا جیسے ہمیں کوئی نہیں کرنے دیتا لگ پتہ جائے گا عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ حضرت ہوا کیا ہے کوئی بھی بندہ یہاں پر ہاتھ کھڑا کر کے کہ حضرت جی ہم دس میں دس ہزار میں پورے گھر کا خرچہ نہیں صرف دس ہزار میں ہم اپنی کچن چلا لیتے ہیں چلتا کسی بندے کا نہیں چلتا تو امام مسجد کا کیسے چلے گا بس ہمیں اعتراض کرنے آتے ہیں اور ہم اس معاشرے میں جی رکھے گئے اس معاشرے میں جی رکھے گئے جہاں پر بندہ اپنے بیٹے کے کان میں آزان بھی نہیں پڑھ سکتا جہاں پر بندہ اپنی بچی کا نکاح نہیں پڑھ سکتا جہاں پر بندہ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا جہاں پر بندہ اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا جہاں پر بندہ مسجد میں آ کر کھڑے ہو کر امامت نہیں کروا سکتا ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں بس کیا کر سکتا ہے امام مسجد پہ اعتراض کر سکتا ہے امام مسجد پہ اٹیک کر سکتا ہے امام مسجد کے اوپر باتیں کر سکتا ہے